Ну Ось така накладка. Е така накладка. Е матеріал липа. Задня сторона, от, трохи так підрізана не сильно, але трохи підрізана. Це деталь буде матриця. Це буде матриця підлитво. Тобто це будуть е знімали, е знімали форму силіконову. От. людина попросила таке зробити, тут, виходить, тут починається орнамент, От він йде такими вліво-вправо, тут закінчується і типу, знову можна переставити ця, та сторона, виставляється сюди. Тобто і такий, як би, можна вибудовувати лінію довшу тим, тим елементом. Так, довжина елемента е, метр, ширина, ширина е, 26 см і товщина 40 мм, тобто 4 см товщиною заготовка була, зроблена така площадка, площадка зроблена товщиною сантиметр. Ну, якби так та пояснили, тут щось буде накладатися, тобто буде вставлятися ця якби, фільонка, назвемо її, це різьба і тут буде якось щось, якесь, напевно, якийсь плінтус чи якась рейка додатково монтажна чи якесь. ну коротше, це є, то є форма, то є форма під гіпсову відливку. Як на мене виглядає досить шикарно. Ну, от людина таке придумала і вирішила мене замовити матрицю з якої зніміть форму силіконову, і буде відливати такі е, деталюшки. От, вирішив зазняти, перед фінальною, е, зараз буду запаковувати, е, то е, за кордон буде їхати, от перед запаковкою я якби... Знімаю трошечки такий Програма. відео огляд. Ми хочемо привітати на пам'ять. І можеш комусь пригодиться таке. Отак. Пані Віолетто, ну вітаємо ракурсів зафіксую. Так, ну що монтую? Верніше пакую і в добру дорогу. Все, дякую.